24 квітня 2021 року Віктор Кучеренко підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у першому кулеметному батальйоні 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка на посаді Навідника. «Був відповідальним бійцем, гарною людиною, справжній чоловік. Мав багато друзів в колективі військовому. Жодних питань, якихось по службі до нього не виникало. Всі завдання виконував відповідально з ініціативою. Ввечері 11 січня окупанти обстріляли спостережний пункт українського війська біля Новотошківського, що на Луганщині. Тимур Стецький каже, на цих позиціях щодня точаться запеклі бої. Обстріл почався з кулеметів. там постійно, кожного дня. Кожен час противник відкриває вогонь, застосовуючи кулемети, крупнокаліберні кулемети, рандомет, різні системи. Близько 20-ї години противник почав вести обстріл спостережного пункту, на якому ніс бойове чергування. Наш побратим вважався в бій, внаслідок ворожого снайперського обстріл, отримав поранення на сумісне життя. Хочеться висновити слова роботи на співчуття батькам та рідним загиблим також його друзі від командування батальйону та всього особового складу 17-ї Кремлої танкової бригади. Це велика втрата для нас. Вічна пам'ять героїв». Віктору Кучеренку було 28 років. «Я не дошив бою на я всякому пригрішенню, вольному, вже й невольному. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.